Demers în form, planul neateptat al lui Sebastian Ghid, după deplasarea lui Tudor El Toader în Serbia, surse e bezet. Lovituri de proporcii pregtit de Sebastian Ghid în Serbia. Acesta intenționează să meargă în acela subliniere iti cu ministrul Român, Tudorel Toader, la Ministerul Justiei din Serbia scrie Evezet, citând surse din cara Vecin. Guinten Ionaz, potrivit surselor Evezet, se depună un memoriu prin care se solicite suspendarea procedurilor de extradare din cauza ce acestea se bazează pe probe falsificate de procurorii de la Dnaploietic. Fostul patron se softar intenționase puni raportul Ministrului Justiției prin care a cerut revocarea codrutei covesi. În acest raport, la punctele 17-20, Tudorel Toader descrie pe larg situația de la Dna și precumia procurorilor care i-au făcut dosarele lui Ghi. Dacă demersul fostului deputat va avea succes, scriu cei de la EVZ, ministrul Tudorel Toader se va afla într-o postură extrem de dificil, fiind nevoit să explice autorităților sârbe care este motivul pentru care doresc subliniere extradarea lui După ce acesta din urmă a adus documente care atest, potrivit lui, ce probele din dosarul lui sunt false.